مرحبا بكم في كرتون بكم منتجاتنا عن متعة بكم من, من الاصدقاء. اتمنى ان يحظى الجميع بوقت ممتع. <تصفيق> <تصفيق> اوكي. I'm <laughs> sorry.